Перші відчуття від обстрілу були такими, наче рухнув будинок, каже мешканець Харкова Андрій Цибулька. Прийняти рішення було найсложніше, тому що бросить все, ну, так сказати, життя всю потратив на те, щоб хоч щось, щось достигнути, і куди уїжджати, невідомо куди, сиділи до останнього, 10 днів я там витримав. Ну, коли вже почали валитися дома і спереді, і ззаді, то вже, як говориться, чекати було, сподіватися, не на що. Ехали в нікуди, їхали би подальше від цього міста. У нашому під'їзді було багато людей похилого віку, розповідає Олена Цибулька. З дітками були, вбирали підвал, організовували яке-то місце, щоб дітки спали більше в таких умовах, допомагали, чим могли. Це восьмий чи дев'ятий день війни, коли вони рядом з домом почали ось цими градами, Це, що в підвалі аж земля ходуном ходила. І от думали, що все, чи зараз дом повністю завалиться, чи не завалиться. Закривали уші, закривали, відкривали рот, щоб не було оголошення. За словами Олены, спочатку вони не планували виїжджати. Уже не було ні світу, ні води, ні зв'язки вирішили все-таки, мабуть, треба їхати, і почали виїжджати під бомбіжкою. Ось там якась затишка була, може, 5-10 минулів, що змогли, схватили ну, документи, і там, пару може, этих, штанов, і все. За словами Андрея Цибулька, відстань у 140 км з Харкова до Полтави їхали три доби. До Полтави ми дуже довго їхали і медленно, тому що це було, я так Такого количества машин в жизни не видел, это час-пик через всю страну со скоростью 1 км в час. Доехали до Винницы, просто я знаю, что там есть трамваи, у меня жена выйдет трамвай, я тоже раньше работал. Думали остановиться в Виннице, но на самом подъезде дорога возле аэропорта очень близко, прямо на глазах начали бомбить этот аэродром, не судьба нам была заехать в Винницу. Перше на підприємство працевлаштували родину переселенців, каже начальниця відділу кадрів Хмельницького комунального підприємства Електротранс Наталія Процюк. Буквально на другому тижні повномасштабної війни на підприємство звернулася ціла сім'я з сонячного міста Харків і попросили в нас допомоги, а саме прозвлаштування, по можливості, і проживання. Спочатку ми їх поселили в гуртожиток, де в нас були ще вільні місця. Це були перші, які звернулися на підприємство, ціла сім'я, і ми їх всіх прозвлаштували. Враження від Хмельницького – компактне місто, позитивні люди, говорить Андрій Цибулька. Я просто удивлений пониманием и добродушием людей, которые искренне хотят помочь. Во всем, если, как вам объяснить, директор привозил картошку мне в общежитие и консервацию поносили, одежду люди понадавали. Я не ожидал вот такое вот искреннее желание помочь. Ну, спасибо большое, вот от души. Только мы въехали. Зразу мені він подобався тим, що він компактний, що він чистий. От І от люди які ну от не знаю, люди дуже відзивчі. От я дуже-дуже. За словами Андрія Цибулька, у травні в «Електротрансі» закінчує стажування водія тролейбуса. У Харкові до повномасштабної війни 8 років водив тролейбус. Олена Цибулька працює у цеху для мийки транспорту на підприємстві. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.